ماتایم <تصفيق> سلام به همه گیمر خصوصا خصوصم طرفدار های جی تی ای و آنکه طرفدار <تصفيق> انتظارات به پایان رسید و تونستم اسکین بزرگوار رو توی جی تی ای وی بسازم از بس بدون محتلی بریم که رئیس رو از جی تی ای سناندریاس انتقال بدیم به جی تی ای وی اگه ویدیوهای قبلی جی تی ای سناندریاس رو ندیدید بلی <تصفيق> تو دیسکوارد من رئیس هم حتما بهتون پیشنهاد میکنم این پلیلیسی که بالا میذارم و تماشا کنید خب دیگه وقت زیاد افرامی کنیم برو بریم رئیس بازی در بیاریم خب برو بکس. این فرانکلینه ولی وایسید طبق روال همیشه اینجا رو ببینید <تص> سلام سلام بر جی من اومدم خوب در جی سلام با اون شلوان اما بریم چرا نیدونیم هم من دیگه مجبور شدم کچل کنم حالا اینجا رو ببینیم این شما و این آن بزرگوان هورا سلام چطوری من اینجا را ایسم چی خبر حالتون جایم من به چی کیفیتی دارم بزرگوش شکمت کو. رفتم سیکس بکش کردم دیگه چی فکر کردی آره اینگونه که ك... اه... خوب یه از دوستید ببینم ای داریم یک دو سه سر... من اینجا راییسم من اینجا راییسم من من من خدایا شکرت همشید برید خونهاتون من اینجا راییسم ای چی پولیس اومد خدا اینجا چیت نداریم بزنیم ای اه... رابر بوده ماشین سوار شو یا خدا شاسی بولند سلام چطورید؟ تارید؟ پایین سری. نه خدا چه با ای وی بمد چه ماشینی دارن جیو شاسی بولند سلاممو ککاسیا یا خدا! پولیس اومد! اه اه چی چی فرار کنیم! اه یا بلفست آقا کردم من رئیس نیست آقا کردم اه! هههههه چی؟ افتاده من به باورم نمیشه! یا خدا! با توی جی تو ماشین وای ریدی توی شاستی بلند احمق خفیشو من مد ببین چقدر خوبه اینجا خلاف میرم من اینجا نیستم نه ریس کم دو کتلت بشه خب بیندازیم که لاین خودمون بابا نخواستی اخواستیم اون دیوانه اون از منم دیوانه تر بود سلام <تصفح> چی شد اه... که وریدی تو ماشین؟ اچیچی تو مال من نه تو مال من همین الان یه ماشین دیگه اداره. اچی؟ هرچند میذنیت. یه جوریه چه جوریه؟ نمیدونم. داره خیلی زیاد. کامیون. باشه. کامیون. یا پایین بابا، پو فیوز من باقی برم دوباره نول حلال در بیاره بود دنباله اونها دا <تصفيق> وله چیکار کنیم آخه حضور چیکار داره نمی‌کنید؟ خیلی داری تون میری من بد اینجا رو داشته باش <تصفيق> یههههههههههههههه چیه؟ بزرگوار بازی نکن می‌بینی نه؟ <تصفيق> <تصفيق> ایه بسید راهو ببندم <تصفيق> پیادشیم بسته دیگه ریاد روندیم. سلام چی نگاه میکنی همونطور که باید خدمتون ارز کنم همیشه با همه جا من را من اینجا را من اینجا را ایسم ای چی چی باز که پولیس اومد ایه ای بزرگوه چقدر حرکت بلدیم بابا بخیص با با شدیم یک کاری بکن با بایستا بایستا بایستا با تو هم آخ توفیوس خدایا بلن شد بازن با, با بلن شد آی بگاه کنم بزن بریم بابا خیص شدیم بزرگوه هنوز زنده آره چرا رازم <تصفيق> من به جی تی ای خیلی بهتره دیگه سراندریاس رو مل کن یعنی میخوای به سویتینا خیارت کنیم آره بابا آنش رو ببریم اینجا نگاه کن چه کیفیتی داره اه. یا خدا یا خدا کنترل نمیتونم بکنم چی؟ با یه همون تو سوار پیکانش رو زل کنی اینا رو در سرمون تو جی ٹی ای سن بهتر بود ولی ای چه جی جناب سرور سلام جناب سرور خدا افس بس بولتت می سری هنده پیاده شه ویدی بزرگوار ای تلف گمشو پایین بابا به جهنم ماشین چیه؟ چه ماشینیه؟ چه بارونیش؟ شخماتی که انداره میاد یه با... فرمان نمیگیره خراب شده من بد نمیتونم کنجه بمش کنم بابا تو کلا نمیتونی چیه کنجه نه این به خدا خراب شده نه کمک خب گواش برو ترمز ندارم ایه. ش تو ماشین یه ماشین با ما. حال میگم شد پایین چی چی چی نوبلفز آقا من غلط کردم نهش کردی آزار با میدونم کبک چی شد جناب سرمم آقا من کاری نداشتم این چیه دوشه یه خدا قلت کردم بابا هلیکوپتر لازم نیست من تسلیم میشم خودم بابا این کارو چی آخه؟ ای وای یا ایمان خمینی اینه آقا من گلت کردم من من چیت بزن آقا چیت ندارین